تفكر نفسك فين صاحبك يو صاحبك هرب وشبك يو شاف صاحبك بيتضرب فيك يو قال لك غيرني محدش يتحداني محدش محدش يتحداني نسيت اجيب يا يا في خود خلص لو هو الكمامه دي يعني